Až z Argentiny si vezmu a na ten, až přejdu domů, pověstím svoji závodní činnost, protože plno sportovců končí svou kariéru ve 40. kvůli zdravotním problémům. Já končím kariéru relativně zdravej v 60 letech.